В обласному центрі попрощалися із 35-річним військовослужбовцем, дитячим футбольним тренером. За останній рік кількість хворих на сухоти збільшилася на 2,5%. Як вчасно виявити хворобу? 90% ліфтів Хмельниччини виробили свій експлуатаційний ресурс. Чи планують їх відновлювати? Голову Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія звільнили з посади згідно з поданою ним заявою. Відповідний указ підписав сьогодні, 15 березня, президент України Володимир Зеленський. 14 березня Кабмінпогоди звільнення Сергія Гамалія з посади начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді України Тарас Мельничук. Нагадаю, Сергій Гамалій очолював Хмельницьку облдержадміністрацію з 3 грудня 2020 року. Подруга сім'ї Альона Маримоцька згадує перше знайомство із загиблим військовослужбовцем Олександром Коротуном. Воно перше, і воно таке залишиться, тому що це надзвичайно світла людина. Це люди, яких зустрічаєш дуже рідко. Щирий, відвертий, добрий, інтелігентний, максимально спокійний. Це людина, яку ніколи не нереально було побачити десь роздратованим, там якимось ем, знервованим, абсолютно такий тотальний світлий спокій. На початку повномасштабного вторгнення на війну 35-річний Олександр пішов добровольцем, говорить Альона Маремонська. Коли це було, знаєте, таке чоловічі рішення, і добре, що сім'я розуміла це рішення, тому що насправді це ну, важко людям зрозуміти часто, я думаю, що він зробив те, чого дуже хотів, і зробив це максимально достойно і дав найкращий приклад. Своїм синам. За словами друга Едуарда Щепанського, Олександр був талановитим футболістом. Це дуже обдарована людина. Він прийшов до нас в команду з Львівського, з Львівських Карпат, і одразу він відрізнявся своєю майстерністю на полі, своїми нестандартними ходами. Ну, взагалі, це дуже креативна, розумна людина, як футболіст, як, як, як людина, як чоловік. Провести Олександра Куротуна в останню путь прийшли його колеги з футбольного клубу «Поділля», де з вересня 2021 року загиблий працював дитячим тренером, розповідає головний тренер, Віталій Костишин. Запам'ятається для нас дійсно добрим, порядним, прям дуже добра людина, вічлива, спокійна. Він займався у нас з 2011 роком і що саме головне було для дитячого тренера, наскільки я знаю, прям дуже ним задоволені були діти, батьки, його відношенням до дітей, він робив свою справу дуже добре. Востаннє попрощатися із своїм тренером прийшли його вихованці. Кажуть, заняття по футболу з Олександром Коротуном були незабутні. Я займаюся футболом роки два, і він був дуже людина, яка ніколи не могла підвищити голос. Дуже добрий людина. Як тільки почалась війна, нам група написала, що він воювати, буде. спокійний, е, ніколи не сварився. Дуже давний Любив підібрати слово. Не, ну, не любив сваритися. Завжди дос... приймав три... нових гравців, завжди був радісний. Постанній на зв'язок із рідними Олександр Коротун виходив минулого року, 25 грудня. Цю дату і вважають датою загибелі. Після міської ритуальної служби похоронний кортеж із загиблим воїном виїхав до стадіону Поділля, де також шанували пам'ять загиблого футбольного тренера та захисника. Лікували Олександра Куротуна на Алеї Слави, що мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Пацієнт обласного аптезіопульмологічного центру військовий Михайло розповідає, перебуває на лікуванні півтора місяці. Туберкульоз каже, в нього виявили випадково, коли під час ротації він вирішив перевірити здоров'я. Кашель пушуський, недомагання було. Мав їхати на війну, і в цей же день мене положили сюди.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 Користуюсь ліфтом, бо в мене вже такий возраст, різ, що вже не так -то легко ногами підніматися на четвертий таж. А і сьогодні якраз я рано він працював, жалуватись нема на що. І в принципі працюю більш-менш такий не дуже старий е е е дім. Чтобы уже был взношенный лифт. Чтобы вот тут сальники стоят, тут сальники, то есть надо вот это тоже все снять, для того, чтобы поменять тут сальник. Тут сальники есть, чтобы их поменять, надо тоже моторы снять, ну, то есть разобрать половину работы вот так.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 За словами Івана Іванова, 90% ліхтів, які обслуговує підприємство, перевищили свій термін експлуатації. Щоб взяти в загальному, то ми десь обслуговуємо 1500 ліхтів, десь півтори тисячі ліхтів. А зокрема, в місті Хмельницькому – 1200 ліхтів. І ті ліхти, які ми обслуговуємо, їх ресурс закінчується ну, ви працюємо 90%. Десь. десь 90%. Ми ще обслуговуємо в Нітішині, Шепетівці, Славута. Волочиськ. Цим ліфтам вже від 30 до 40 років. А їх термін придатності – 25 років, згідно чинного законодавством. Іван Іванов каже, капітальний ремонт ліфта коштує від 100 тисяч гривень. Далі проводиться діагностика, експертне обстеження цих ліфтів.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 Вона спускається на парашуті, втикається оцим датчиком, і коли він зайшов в ґрунт, то оця міна не підпускає до себе ближче, ніж на 15 метрів. І зняти її, підійти неможливо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 касетні боєприпаси. Піротехнік каже, міни шукають з металошукачами, Використовують для захисту каску та бронежилет. Такий важить 10 кілограм. Клас захисту шостий. В принципі. З захистом іде і плече. Є захист паха, є захист шиї. Якщо навіть сапер буде знаходитися в, в захисті, то якщо зірветься протитанкова міна, то його це не, не спасе. Протитанкові міни російські військові ускладнюють, каже Олег Савіцький. За його словами, при знешкодженні таких в Україні гинули сапери. В пластиковому корпусі знайти тяжко, прилад її майже не бачить, ставлять під, підривник, сюди ставлять елементи, такі, що їх не можна ні здвигати, у нас працьовує не санкціоновано.